Kahoot er et verktøy som mange elever og lærere setter pris på og bruker i undervisninga. Men dessverre så slutter veldig mange å bruke Kahoot etter vi er ferdig med seierspallen og på en måte har kåret en vinner. Det er väldigt synd, for det er først här vi måte har muligheten til å høste den pedagogiske gevinsten. Ja, självklart er det gøy å ha denne quizen. Men så langt er jo dette her egentlig bare en måling av kunnskap hos elevene. Ja, det er bedre enn å kalle det en prøve, for sier du til eleven at vi skal ha en prøve, så sier de, "Åh, nei, vi vil ikke." Men hvis du sier at vi skal hanga ut, så kan du, "Ja, yeah, yes, vi skal hanga ut" og så videre. Men dette her er egentlig et summative verktøy. Og I denne filmen så skal vi se på hvordan vi kan bruke Kahoot som et formativt verktøy for å styrke læringsprosessen, både med å analysere hvordan klassen har gjort det som helhet, men også kanskje spesielt hvordan enkeltindividet har klart sig som et utgangspunkt for videre veiledning. Det du ser på skjermen nå er brukergrensensnittet, som slik det ser ut etter du er ferdig med en Kahoot, og her finnes det mange pedagogiske muligheter som jeg skal prøve å vise deg nå. Det første jeg ska vise dig er spill igjen, eller det som i gamle dager heter ghost mode. Det vil si at veldig ofte når jeg underviser, så kjører jag ofte en Kahoot i starten av en læringsaktivitet. Men jeg kjører gjerne også den samme quizzen på de samme elevene, når læringsaktiviteten er ferdig. Og så sier jeg til hver enkelt elev at nå må du i hvert fall gjøre det bedre enn deg selv, hvordan du gjorde det forrige gang. Hos meg så er det alltid viktig at elevene opptrer med et gjenkjennelig navn. Det er da for eksempel fornavnene. Men flere av oss har vel opplevd at det er flere Espner eller Mariuser i klassen vår. Så det vi kan gjøre, det er at man opptrer med fullt navn. Det er litt problematisk i forhold til persondata, men jeg vil definere det sånn, slik som jeg har hørt juristene ha sagt det, at fullt navn er ikke persondata. Alternativt så kan du snakke med elevene og kalle de bedre de kaller seg Espen 1, Espen 2, Espen 3, og alltid bruke de samme navnene når de er i Kahoot. Dette fordi at vi skal kunne gi en duell tilbakemelding når vi er ferdig. Men la oss nå se på hvordan det ser ut når man trykker på spill igjen. «Spill igjen» finner du øverst på den grønne knappen på skjermen min nå. Hvis du ikke har fått fram denne tidligere, så kan det hende at du har vært for røst avslutte. Jeg skal vise hvordan du avslutter fra, tilbake fra pallen. Når du har vist fram pallen, så vil det komme frem neste til høyre. Og denne neste, den kommer bare fram etter vi på måte har sett kåringa på seierspallen. Trykker jeg på näste og så kommer jeg til dette i brukergrensesnittet og så trycker jag på Spill igjen. Det som du kan legge merke til her er at noen av deltakerne har fått en spøkelse foran seg. Det vil si at hvis vi var 10 stykker som spilte den første gangen vi spiller det, og så spiller vi det ghost mode igjen, så er det 20 spillere. Fordi at alle konkurrerer da opp mot seg selv og scoren de gjorde ved forrige gjennomføring. Og som vanlig så trycker jag på Start for å kjøre i gang quizzen. Men det er ikke alltid at du skal kjøre den samme dagen, så då da skal jeg vise deg et annet sted hvor du kan finne tidligere Kahooter du har brukt, og hvordan du kan kjøre de igen i Ghost Mode. Når du som lærer har logget in i på Kahoot.com, så har du noe som heter Rapporter, som ligger på denne menylinja. trycker du på Rapporter, så får du en oversikt over alle kahootene du noensinne har kjørt. Hvis du går borte til høyre og trykker på disse tre prikkene, så får du opp en del forslag der du kan åpne rapporter, laste ned, du kan endre navn og du kan kaste denne quizen. Men det vi er ute etter, det er dette valget som er spill igjen. Så for eksempel hvis du gjorde i starten av tema, så kan du kjøre samme Kahoot når temaet er slutt etter en eller to uker, for eksempel. Og da finner du muligheten for å spille igjen her. Det er viktig at elevene bruker samme brukernavn som sist. Og det er godt å ha en rutine der alltid eleven bruker det samme brukernavnet. Så skal vi gå over til å se på det som kanskje er det viktigste formative verktøyet i Kahoot. Det er nemlig læringsanalysen. Og den skal jeg vise deg måter du finner frem til. Det eneste, når i først er här under rapporter, så handler det om at du går bort på disse tre prikkene, og så velger du åpne rapport. Da får du opp alle de gamle rapportene. Hvis du akkurat har spilt Kahoot og befinner deg på denne avslutningssiden, så er det her borte til høyre som du skal klikke, nemlig på vis fullstendig rapport. Og når jeg trykker på den knappen, så får jeg en advarsel fra Kahoot, for jeg skal jo ikke vise læringsdataene fra de andre elevene på storskjermen. Så her kobler jeg meg kanskje fra storskjermen før jeg trycker på «Vise rapport». Da er jeg inne i dashboardet for rapport, og här er det masse spennende data vi kan se på og bearbeide. For det så kan vi sitte här på «Godt gjort» står det «65 av klassen svarte riktig på spørsmålene. Det gir meg indikasjon om det var for lett eller for vanskelig. Men jeg synes det blir mer spennende når vi titter for eksempel under her, så ser vi at spørsmål 2, det var det vanskeligste spørsmålet i denne quizen. Og her var det kun 15 av deltakerne som svarte riktig. Her må jeg gå i meg selv. Er det sånn at dette spørsmålet var rett og slett for vanskelig? Og da må jeg kanskje gå inn og gi en liten støtte undervisning til elevene og lære dem mer om dette tema under en forutsetning at de har vært god til å stille spørsmål som er bygd på læringsmålet i tema vi holder på med akkurat nå. Vi kan se information om at det var 93 spillere med i den gjennomføringen av denne kahouten, at den inneholdt 6 spørsmål och at tiden vi brukte på gjennomføringen var 8 minutter. Og det gjelder i personlig oppfølging så tänker jeg at dette her er spennende, for her står det vem som trenger mest hjelp. Det er Truls Nilsen som har den dårligste scoren her sammen med Karianne. Og det kanske kanskje de, for exempel en flip-klasserom-setting, vil oppsøke først i klasserommet og prøve å hjelpe. Vi kan også se en oversikt over vilken som ikke ble ferdig med Quizen, i forhold til at det ikke rakk å svare på alle spørsmålene. Hvis jeg trykker på knappen Spillere, så får jeg på en måte en toppliste for klassen. Da ser jeg hvilke som klarte alle de riktige svaret. Hvis jeg vil se i motsatt ende, noe som jeg ofte synes er mest interessant, og tak i hvem som trenger mest hjelp her, så trykker jeg her på Riktige svar, og så får jeg opp at det er igjen, som er den som kanskje nå er den som jeg må oppsøke først sammen med et par andre i forhold til denne quizzen. Jeg kan gå inn og trykke på Trulls. og da vil jeg se hvordan Trulls har svart på de forskjellige spørsmålene i quizzen. På den måten så kan jeg også gå gjennom de andre som har svart på quizzen på samme måte. Dette kan jo være for exempel grejt i personlige oppfølgingssesjoner. Her hjelper faktisk Kahoot meg også når jeg er her inne, for her er det et valg som trenger hjelp. Og her har han plukket ut ti spillere, som er kanske de som jeg nå bør bruke mest tid på. Og så har jeg en oversikt over de 19 her som ikke fullførte og klarte å svare på alle spørsmålene innenfor tidsfristen. Hvis jeg trykker på knappen spørsmål, da får jeg en tilbakemelding i forhold til hvordan klassen har gjort det i forhold til hvert enkelt spørsmål. Og akkurat nå så er jeg i det som heter kompaktvisning, og da ser jeg procentvis på alle de forskjellige spørsmålene. Hvis jeg går in og er her og trykker på utvidet visning, ja, da får jeg litt annen informasjon, for da får jeg i antal elever som har svart de forskjellige alternativene. Og jeg kan gå ned for eksempel her og se at her tre stykker er det som har svart dette feil svaret i forhold til dette her. Så dette er jo en fin oversikt for meg for å se hvordan spredningen av svaren er utover populasjonen, klassen, gruppa mi som jeg bruker quizzen på. Trykker jeg på et spesifikt spørsmål, så kommer jeg opp her, og så får jeg en rapport om hver enkelt elev i klassen sine svar. Nemlig hvor lang tid de har brukt, hva de svarte, og hvor mange poenger de fikk, og så videre. På slutten av Kahoot har elevene mulighet til å gi en tilbakemelding, som du kan se her. I denne nyere så har de også mulighet til å gi noen skriftlige tilbakemeldinger. Dette definerer du når du er ferdig med quizen i dette brukergrensesnittet som husker en fra Estad, og da trykker du på denne knappen som heter Få tilbakemelding. Og da får elevene mulighet til å gi tilbakemelding. Nederst her har du ett valg som du velger om dette skal bli synlig for klassen eller ikke.